هذه الشيله اهداء من عمات المعرس ام عبدالعزيز العزيز ام عمر و ام فزاع و ام راكان الى عبد الرحمن بمناسبه زواجه <تصفيق> اشتركوا في <تصفيق> جديد, جديد الزفات والشيلات شيلات الفرح